Всім привіт, в нещодавній рибалці ми вдачно випробували нову снасть, таку як бомбер, на окуня Як показали перші тести, снасть добре проходить траву і виманює окуня на покльовку Робиться вона доволі просто На резину ставимо пластинку латуні 0,5 Зверху кільце зігнуте овалом, я просто відрізав шматок труби пресуємо у лещатах завдяки резині ми отримуємо випуклість і практично готову форму для пелюстка розмічаємо маркером зайве відрізаємо і виходить ось такий пелюсток Закемнемо і свернемо отвір. З наржавіючого дроту 1 мм робимо каркас. по центрі зробимо кільце в одну сторону відміряємо по довжині пелюстка і робимо завідне кільце в ушку в нагріємо і загнемо під 90 градусів зачистимо напилку з іншої сторони робимо загиб для кріплення гачка з грузилом Огружати буду бусинами з вольфрама. Можна також із простого свинця. Одягаємо їх по дож дроту в нижній частині. На кінці робимо невеличкий загиб. Одягнемо гачок. Фіксуємо тоненьким дротом. І спаюємо. підігнемо гачок, він буде фіксувати силиконову приманку, щоб не злетіла а на верхню частину нашої оснастки монтуємо пелюсток на вертлюги з заводним кільцем Можна приманки 6 і 7 г. На гачок монтуємо активну силіконову приманку. листки можуть бути різні, як по формі, так і по розміру і кольору. Коли рибалимо на окуня чи іншу хижу рибу, то дуже зручно з собою носити кукан. І не обов'язково його купувати, а можна зробити самому. Робити будемо із велосипедної спиці. Зігнемо кінець зі сторони лізьби. Далі формуємо дугу. З іншого протилежного кінця робимо також загиб у вигляді гачка і робимо загиб ось таким чином намотаємо пружину із міліметрового нержавіючого дроту заводимо вертлюг dá нашу пружину. застігаємо наш кукан і перевіряємо на місцність Маю надію, що відео сподобалось і було корисним, не забуваємо ставити ваші лайки або дізлайки, дякую за увагу